Det här är en vanlig syn i svenska lärosäten. En person föreläser inför flera åhörare. Föreläsningen sker vid ett tillfälle, det vill säga i ett så kallat synkront format. Det är dock flera studenter som efterfrågar att föreläsningarnas innehåll distribueras på ett mer asynkront sätt. Det vill säga på ett sätt som går att nå när det passar studenterna. Det vanliga 2x45 minuter-formatet passar inte alltid. Och att filma och streama med god kvalitet är oftast ganska kostsamt och produktionsintensivt. Behovet av en digitaliserad föreläsning är egentligen ett sätt att se möjligheten att distribuera innehåll lite mer oberoende av tid och plats. Kan innehållet användas innan ett seminarium som repetition i förtänta eller som underlag för vidare bearbetning kan det underlätta ett mer studentaktivt lärande men också bygga in fler aspekter inom den digitala utvecklingen. Att lyssna och titta på ett material vid skrivbordet, ihop med anteckningar eller som förbereder sig inför andra lärande aktiviteter, är ett allt vanligare grepp inom utbildningsväsendet. Det svåra är egentligen inte att producera en digital, asynkron föreläsning. Utmaningen ligger faktiskt i att få studenterna att ta del av det som du har gjort på det sätt du har tänkt dig.